بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تعليقا على خبر وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماذا مصدقيته معنا فهذا لا يهمنا مطلقا يا جماعة سواء توفى الرئيس او عدم وفاته هذا الامر لا يعني لماذا بقى لأننا لن ننتظر حتى وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما تأتي وفاته بعد إنهيار السد العالي فلا نعلم ترتيب علامات الساعة الكبرى فلذلك نقول بأمر الشعب هنكمل المشوار إن شاء الله ويكون لينا إحنا شخصية محددة ولينا مطلب محدد مطلبنا هو الفتح وتنقيب عن الملكة كيلوباترا. وإخراجها لأنها دبة الأرض التي سوف يأتي إليها المهدي المنتظر أو السيد المسيح. إذا عندما نخرج الملكة كيلوباترا التي هي دبة الأرض عندها نتيقن أن المسيح سوف يأتي إليها أو المهدي المنتظر ويقوم بإحيائها أمام الجميع. فهذه الآية هي الآية يعني اللي إحنا ننتظرها فعلا لأن لما كان وقت أهل الكهف. يا ربنا عمل كده ليه مع اهل الكهف ليعلموا الناس ان وعد الله حق ان الساعة اتيه لا ريبة فيها وكذلك الامر عندما تخرج الملكة كليوباترا مثل اهل الكهف لبس البسهة وكل حاجة تمام مش متحنطة زي بقى الملوك وان هي في الأصل هربت من الرومان فده علامة مهمة جدا وفارقة في تاريخ البشرية جميعا ومصر سوف تكون أغنى دولة في العالم وعشان كده أحنا بنطالب الشعب أن هو يحدد مطالبه يبقى في مطلب شعبي طب نعمل أيه يا أمل مطلبنا الشعبي أن أنتوا تتكاتفوا معايا وتدعو الناس إلى قناتي حتى ت- تكون معروفة إلى جميع الناس ساعتها يكون في هناك مطلب شعبي أكيد لكن طول ما العدد قليل عندي وجمهور قليل. أكيد مش هيبقى في مطلب شعبي لينا ولكن واحد عمال ينعق زي الحمار اللي هو أنا طبعا معلش يعني عمال أنعق وخلاص ومحدش بيسأل فيا فطبعا ده من المواضيع الخطيرة جدا التي يجب علينا أن نستمر وأن نمضي فيها قدما فبعد معرفة هذا الموقع من عند الله وهي موجودة في الكيلو سبعين. غرب مدينة الأسكندرية تقريبا عند مدينة الحمام بجوار قاعدة محمد نجيب العسكرية فهذا الموقع المجار إليه والحفر والتنقيب إليه وأي باحث يعني أثار أو كده عايز تعاون معايا يمكنه التعاون معي وكذلك يكون مطلب شعبي للناس حتى يأمنوا من انهيار السد العالي لان يعني انهيار السد العالي احد علامات الساعة الكبرى التي ننتظرها ايضا في احداث علامات الساعة الكبرى تدور في مصر وعلى ارض مصر يا جماعة ويريد تراجعوا باقي فيديوهاتي على القناة لتطيقنوا صدق كلامي واي سؤال عاوزين تسأله انا مستعد اجاوب لكم عليه وشكرا على حسن استماعكم لي والى اللقاء في فيديو جديد وتكاتفوا معايا وقفوا بجواري عشان نقدر ننقذ مصر من هذا الخطر العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد سعيد عيد فطر سعيد عليكم جميعا وكل عام وانتم بخير تليفون 012 أربعة وشكرا لاستماعكم